ان کو پتا ہے کہ میرے اتنے اتنی ہر لازمی آ گئی ہے اتنی کمزوری آ گئی ہے اتنا بڈھے پا اتنا زف آ گئے کہ شاید کہ میں پورے رمضان شریف کے بچ میں روزے نہ رکھ سکتا ان کو چاہیے کہ وہ اپنے روزے کا کفارا ادا کرے اپنے روزے کا فدیہ دے فدیہ کتنا ہے جہاں بندہ روزے نہیں رکھ سکتا ان کے ضروری ہے کہ وہ اپنے روزے کا کفارا جی میں بندے کا احتیاطن گندم دو کلو ہے وہ دو کلو کا حساب کر کے ایک روزے کا روزے کا فدیا چھٹ گئے پورے رمضان شریف دے روزے رمضان شریف دا حساب کر کے ایک روزے دا کفارہ دو کلو گندم ہے اگر دو کلو گندم دے بھی ٹھیک ہے یا ساڑھے تر کلو چاہ دے یا ساڑھے تر کلو کش کش دراک دیے یا ساڑھے تر کلو کھجور دوے یہ بھی دے سکے مگر نہ ٹو کلو جا یہ گندم دے سکتے یا ٹو کلو گندم کا رائٹ ہے پیسے بڑھتے ہیں یہ بھی دے سکتے۔ دے یہ سب کو ضروری, اسا اسا اید اسا اید اسا ضروری اسا ہے اب عید الفطر کے عید کے دہاڑے عید کے یہ چیز پہ ضروری ہے اور پتہ ہے معلوم ہے کہ جی سارے میں گرسٹی بھراتے